Так, у якому місці ставити ЕПС? В, в якому місці ставити екструдований пінополісторол в пірашку відкритого виміщення? Як визначити, чи взагалі потрібен ППС у виміщенні, місто Вінниця? ППС не вкладається просто так, як нічого робити. Тільки що, якщо ви хочете підтримати виробника або продавця, ділера цього матеріалу там, і так далі. Ось, є таке поняття, як глибина, глибина промерзання в вашому регіоні. Ось ви заходите, дивитесь, звідки цю інформацію можна взяти. Або це геологія, яку ви повинні були замовити при будівництві. Там пишеться, яка глибина промерзання в вашому місці для ваших ґрунтів. Наприклад, там один метр. Далі норми кажуть, що... Глибина залягання фундамента повинна бути нижче на 10 см, ніж глибина промерзання. Тобто глибина фундамента на метр 10. Це зветься звичайне залягання фундамента. При такому, фарму... При такому заляганні фундаменту утеплення, вимушення не потрібне взагалі. Тому що фундамент спирається на ґрунт, котрий має завжди плюсову температуру там немає ніяких е, морозного здимання тому фундамент стоїть і ви робите звичайне вимушення а от якщо ви робите заглиблення фундамента вище нижньої границі промерзання наприклад копаєте траншею 40 сантиметрів 50 сантиметрів тобто це зветься фундамент мілкого залягання, да, малого залягання, дрібного залягання. Як краще сказати, я дізнаюсь пізніше. Ось. І в такому випадку потрібно утеплення цокольної частини і обов'язково утеплення вимущення. Тому що в такому випадку ми з вами зменшуємо глибину промерзання. Я його називаю остаточне, промер... остаточне промерзання. Як сказати українською Остаточне промерзання. Залишкове. Залишкове промерзання. Знову, такого поняття в будівельній науці ще нема. Його я теж ввів декілька років тому. Його трошки підхопили. Ну, взагалі-то Олександр Васильович багато термінів повводив. Таких, як інерційний будинок, залишкове, залишкове промерзання, баластовий простір там, і так далі. Ну, нічого не зробиш. Такий я по життю. Тобто тут виходить так, що промерзання тут ось так, а тут воно починає підійматися, тому що оце і є залишкове промерзання після утеплення-вимощення. І ми з вами, це згідно нормативи, тому що норми кажуть, або ви закладаєте фундамент нижчої глибини промерзання, або ви приймаєте міри борьби з морозним здибанням. Одна із таких мер – це утеплення-вимощення. Все це по нормативу, і тоді ви робите утеплене виміщення. Зрозуміло? Так, відповів.